zöld felület. Milyen szépen csengő szó ez a smogban fuldokló, vagy éppen a nyári hőségben az izó aszfalt elő menekülő városiaknak. Itt ezen a szép zöld füvön lehet játszani a kutyával, egyszerűen vagy csak sétáltatni. A várostigat ingatlan fejlesztő ZRT, mint azt a neve is mutatja, épületeketnek a szép zöld szigetnek a helyére. Azt állítják, annak ellenére, hogy az épületek nagyobbak lesznek, mint amik most vannak, hiszen olyan fajnat is kell kivágni, nőni fog a zöld felület. Hogy hogy érik ezt el? Klükköznek a számokkal. A városligeti tó területét, ahol éppen állok, ezt is beszámítják zöld felületnek. Egy furcsa törvény miatt ezt meg is tehetik, a vízfelszín 75%-át zöld területnek számíthatják, ami hát valljuk be őszintén meglehetősen butassák, hiszen egy ilyen betonteknő, ez nem aktív biológiailag, nem szűri a port, nem termel oxigént. Ráadásul, majd láthatják, hogy még ezt a területet sem használják majd zöldfelületként, hiszen ugye rengeteg rendezvény van. Gondoljunk csak arra, hogy a nemzeti vágták idején istállónak és parkolónak használják azt a helyet, vagy akár itt lesz jövőre a vízes is. Jöjjenek! Gyönyörködjünk egy a területében.